Ahoj, co pak tady vyrábíš? Sestavila jsem periskop. Periskop? Ten úžasný přístroj, díky kterému se můžeme dívat za roh? Ukaž. Hustý. No a jak takový periskop funguje? A co s ním budeme dělat? To je nějak moc otázek najednou nemyslíš? Víš co, vezmeme to hezky od začátku. No dobře. Aby lépe pochopil, jak takový periskop funguje, Nejdříve si musíme vysvětlit fyzikální princip, který je pro tenhle vynález nezbytný. A tím je odraz světla. A víš, na čem si ho můžeme nejlépe ukázat? Hmm. Žeby na vyleštěné, pokovované, skleněné desce, která odráží téměř všechno světlo? No, stačilo by říct na zrcadle. Tak jdeme! Proč myslíš, že se v zrcadle? na jiných lesklých plochách nebo hladině, vidíme? Nemá to nějakou souvislost s tím, jak se šíří světlo? A teď si uhodil hřebíček na hlavičku. Světlo se šíří konečnou rychlostí a vždy nejkratší cestou. Jakmile ale přechází z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí, rychlost světla se zmenší. Část světla se odrazí a část světla projde do druhého prostředí. Na rozhraní dvou různých prostředí dojde k odrazu a lomu světla. To, kolik světla se odrazí a kolik projde do druhého prostředí, závisí na tom, o jaké prostředí se jedná. Nejlépe se světlo odráží na hladkém, vyleštěném povrchu. Tím může být třeba zrcadlo. Když si pak stoupneme před zrcadlo, světelný paprsek, který jde od nás, se na zrcadle odráží a putuje k našemu oku. A když máš těch zrcadel víc jako třeba tady, tak s nimi můžeš dělat pěkná optická kouzla. Když si zrcadla správně nastavíš a podíváš se ze správného úhlu, tak můžeš dosáhnout i více obrazů. Jouhele. No jo, já levitu. To je viď, protože jedna část zrcadla odráží jen polovinu tvého těla. A jelikož je druhá část zrcadla postavená kolmo, tvojí polovinu těla znovu odráží… A jedna půlka spolu s druhou tvoří celek. A proto se pak vidím celý. <laughs> no to je paráda. To je kouzlo odrazu. Mimochodem, takový odraz světla je poměrně praktická věc. Toti můžou dosvědčit třeba takové světelné odrazky. To je vlastně pravda. Takové odrazky jsou třeba na patnících u silnic. To, aby jsme v noci lépe věděli, kudy vede cesta. A když už jsme u těch silnic, věděl bys, kde by se dala zrcadla využít? Tak když zmiňuješ ty silnice, tak to bude mít nějakou souvislost. Nejspíš budeš myslet silniční zrcadla. Akorát teda vypadají a ukazují jinak, než zrcadla, která jsme si doposud ukazovali. To máš pravdu. Je totiž více typů zrcadel. My jsme si ukazovali roviné zrcadlo. To máš běžně doma a ukazuje obraz zdánlivý. No jo, ale co taková zrcadla v lékařství? Pravda, takové malé zrcátko vlastně používá i můj zubař. No, to silniční a zubařské zrcadlo je totiž speciálním typem kulového zrcadla. Nazývá se vypuklé a tato zrcadla zobrazují předměty trochu zkresleně. A ten tvůj periskop má taky víc zrcadel, takže bude taky fungovat na principu více odrazů? Přesně tak. Periskopy jsou tvořeny tubusem. Na jeho koncích jsou zrcadla nakloněná v 45 stupňovém úhlu tak, aby navzájem odrážela vnější obraz. No a kde se s periskopem můžeme setkat v reálném životě? Má vůbec nějaké využití nebo je to jenom taková hračička? No, to by ti vojáci za tu hračičku moc nepoděkovali. Právě třeba ve vojenství je důležitou součástí v bojových vozidlech a je nedílnou součástí i ponorek. Tak to je super, teď už jenom sestavíme ponorku a huré, můžeme se vydat na dobrodružnou plavbu. No, v tom případě bychom museli na našem periskopu ještě trochu zapracovat. Periskopy v ponorkách jsou totiž tvořeny nejen ze zrcátek, ale ještě ze soustavy čoček. Ale téma čoček si necháme zase na někdy příště. Tak jo? A co kdybychom teď ten tvůj periskop vyzkoušeli v praxi? To zní jako plán.